Minä olen Nina Tynkkynen Lappeenrannasta Lauritsalan koululta ja kutosluokan opettaja. Ja minun nimi on Annika ruut ja myöskin Lappeenrannasta Kaukaan koulusta ja tokaluokan opettaja. Ja me ollaan oltu tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa nyt viime syksystä asti mukana ja meitä on semmoinen viiden opettajan porukka vähän eri luokka ja eri puolilta lappeenrantaa. ja me on yhdessä mietitty semmoisia rautalankamalleja, ihan millä opettaja pärjää näissä asioissa, näissä uusissa lukutaidoissa. Ei tarvi osata mitään, mutta pääsee asioissa alkuun. Eli nyt ollaan siinä, mitä Linda Liukas sanoi tuossa aamulla, että kun niitä asioita matkalaukussa, mutta se matkalaukku on kiinni, niin meidän homma on ollut se, että me avataan sitä matkalaukkua ja sieltä semmoisia malleja opettajille, että miten näitä taitoja koulussa voi harjoitella. Ja ollaan tehty ihan semmoisia niin valmiita tuntisuunnitelmia tavallaan, että, että kenen tahansa opettajan olisi helppo niitä toteuttaa ja sitten ollaan tehty julisteita, mitä pystyy sitten luokkiin, luokkiin tulostamaan ja siitä sitten niissä julisteissa toivotaan olevan apua sekä opettajalle itselleen TVT, mahdollisissa TVT-ongelmissa tai sitten ihan oppilaille, että mahdollisimman itseohjautuvasti pystyttäisiin niitä ratkomaan. Ja nyt tähän alkuun me nähdä, sitten, että mitä työtiätte tai osaatte näistä asioista. Meillä on sellainen pieni kahut, ei vakava, mutta liittykää kahuttiin mukaan. Joku on hukassa. No toivottavasti ei tämän pienen hetken jälkeen ole enää ihan hukassa. Taitaa olla kohta valmista. Nyt on 17. Tai paljonkohan sillä striimissä on porukka. Joo. No, otellaan hetki. Katota. Nyt alkaisi hiljenemään täällä, niin jos pistetään. Siis no, laitetaan taas käyntiin. käynti. Kahut käyntiin. No, Biipottihan se oli. Tieti. No ray ei niin tuttu kahut, tietysti joo. Ja päätteet että meilläkin on käytössä. Sitten lopuksi saatte antaa palautetta ja kommentteja. Ollaan ammattilaiset paikalla. Ja Gisan eager unicorn. Applaudit hänelle, onko paikalla vai? No, kauhu teille varmasti kaikille tuttu, mutta sekin yksi sellainen tapa, millä saa sitä aika helposti, helposti näitä tietoja, viesteitä, tekniikan taitoja sinne luokkaan. No, sitten myös esitellään vähän tätä meidän koko hankekuviota. Ja me ollaan jaettu se nyt näin kolme osa-alueeseen, eli on se tieto- ja viestintätekniikka, medialukutaito ja ohjelmointi. Ja nyt seuraavaksi tota, katsotaan pieni videopätkä meidän kahden muun hankeopettajan tekemiä ja he molemmat työskentelee Lappeen koulussa, Lappeenrannassa ja heillä on nimenomaan tällainen, tai he kertovat niin käytännössä, että miten näitä TVT, taitoja siellä koulussa on toteutettu tai miten niin näitä asioita on siellä edistetty. Ja moni niistä vinkeistä löytyy sit tän pöydän äärestä. Siellä on QR-koodeja ja muita, että jos haluatte imuroja itsellenne talteen niitä, niin tosta voi käydä niitä nappaamassa. Tervehdys Lappeen koulusta. Minä olen Riikka Kvintus ja tässä vieressäni on Jenni Koskinen. Kerromme teille nyt lyhyesti, millaisin keinoin olemme pyrkineet edistämään TVT-taitoja omassa koulussamme sekä aikuisten että lasten. Olemme huomanneet, että konkreettiset lyhyet ohjeet toimivat parhaiten, kun halutaan saada jotain aikaan. Siksi teimme opettajille suunnattuja vinkkejä jaettavaksi noin kerran viikossa opekokouksen yhteydessä. Esittelimme asian, jaoimme ohjeet ja pyysimme kokeilemaan asiaa seuraavan kokouksen mennessä. Jaamme vinkkejä esim seuraavista aiheista. Heti aluksi sovittiin, että kaikilta koulun laitteilta löytyvät Googlen sovellukset. Ensimmäiseksi tehtäväkseen opettajat saivatkin varmistaa, että luokan omilta laitteilta löytyvät nämä kaikki. Tässä kahvikupposen lomassa katsastaa, kuinka tehdään nettisivuista QR-koodeja. Meillä on luokassa käytössä monia sivustoja. QR-koodilla on helppo ohjata oppilaat oikealle sivulle. Tämä toimii niin isommilla kuin pienemmillä oppilailla. Voi vitsit, kun on helppo ohje! Rakastan sitä, että oppitunneilla on selkeä struktuuri. Tässä on tosi helppo ohje, jonka avulla kuka vaan voi luoda työrauhan luokkaan ja ope on tarpeeton, ei muuta kuin hörppäämään kahvia. WordWall tarjoaa kasapäin valmiita oppimispelejä kaikkiin oppiaineisiin. Sinne on helppo tehdä pelejä myös itse. Materiaalia löytyy paljon ja se on tosi monipuolista. Sieltä voi myös tulostaa tehtäviä paperille. Esimerkin avulla saat vaihtelua oppitunneille. Maksuton onnenpyörä pyörii vaikka triplana. Harjoituksia voi luoda niin kieliin kuin matematiikkaan. Meitä koulumme TVT-vastaavina ovat työllistäneet usein samat toistuvat pulmat. Ajattelimme tehdä joitakin vinkkejä myös oppilaiden käyttöön. Tässä esimerkiksi on tällainen itseneuvova materiaali oppilalle sitä varten, jos iPad on jumissa. Ja tässä taas on ohjeistus ja muistilista oppilaalle sitä varten, Aibad pysyisi hyvässä toimintakunnossa. Jokainen luokka koulussamme varustettiin julisteella, jonka ohjeiden mukaan laitteista on helppo pitää huolta. Jossa on myös oppilaiden itsearviointia varten TVT-opetussuunnitelman pohjalta tehty seurantalomake, josta sekä ope että oppilas voivat seurata, mitä onkaan jo kokeiltu ja mitä on vielä harjoiteltavana. kaikki materiaalit ovat saatavilla muillekin kouluille ihan pian. Ja Ei ole myöskään vaikeaa tehdä niitä itse omaan käyttöön juuri sopiviksi. No, tässä videolla esiintyviä, esiintyviä julisteita tulee vielä vielä tässäkin ja niitä pääsette tosiaan, osa näistä, niin katsoa täältä pöydältä sitten lopuksi. Ja, tota Ite, tai haluatko haluat sinä kertoa tästä? No kohdasta. tosiaan, että sitten on tehty pädille niitä, mutta toki kromepuukeille on tehty myös sitten tuommoisia pieniä ohjeita helppokäyttöiseksi, mitä nyt, mitä millä, milläkin laitteilla tarvii. Et toki osalla kouluista on pädit oppilailla, osalla on yhteiskäyttölaitteet, jollakin kouluilla on kromepuukit, eli on pyritty ottamaan huomioon se, että sitten näitä ohjelappusia olisi vähän sitten moneen tarpeeseen. Ja tuo TVT-taitoni itsearviointiläpyskä on sitten se, mikä meillä menee kunnan opetussuunnitelman lisäosaksi, että itsearviointia varten. se Vilahtikin jo tuossa äsken, niin voidaan siitä mennä eteenpäin. Ja yläkoulun osuus vielä kesken, mutta tekeillä. Ja Jenni ja Riikka kertokin näistä erilaisista sovelluksista ja itse on ainakin Tokaluokkalaisten kohdalla huomannut, että QR-koodit on tosi helppo tapa, kun menee hirveästi aikaa siihen, että kaikki saa omalle tablet-laitteelleen sen oikean sivun auki, niin meillä on ainakin niin kuin oikeastaan päivittäin QR-koodit käytössä, että päästään nopeasti sitten esimerkiksi Wordwallia pelaamaan. Ja sitten me on taas isompien kanssa kokenut tuon classroom-screenin tosi hyväksi. Me on sellaisessa koulussa, että meillä ei ole omia luokkia, luokkatiloja, vaan me vaihdetaan melkein tunnin välein sitä tilaa, niin sitten Classroom Screen auttaa siinä, että se on minulle niin kuin se taulu, mihin voi laittaa sen päivän rakenteen ja sitten ne asiat. Minä vaan sitten tilasta toiseen siirryn, niin se siirtyy minun mukana sinne. Eli tuommoisia pieniä, helppokäyttöisiä juttuja, jotka helpottaa omaa työntekoa. Ja tässä on tosiaan vielä, vielä tämmöisiä A4-kokoisia malleja ollaan olla tehty, että ihan just, just niin opettajille mahdollisimman helposti matalalla kynnyksellä niin käyttöön otettaviksi. No, sitten siirrytään tähän medialukutaitoon. Ja tosiaan medialukutaitohan jakautuu kolme osaa eli on median tulkinta ja arviointi ja sitten median tuottaminen ja toiminta mediaympäristössä ja nämä kolme osa-aluetta limittyy aika lailla toistensa kanssa. Ja ollaan, ollaan yritetty näihin jokaiseen osa-alueeseen sitten myöskin niin valmiita oppituntisuunnitelmia tekemään eri luokkaasteille Ja tota, niistä sitten tai niitä pääsette täälläkin vielä testailemaan, mutta tota voidaan mainita tässä näin, että esimerkiksi median tuottamisesta niin meillä on, täältä voin näyttää vaikka tän, niin on tällaisia vinkkejä esimerkiksi animaation tekoon, animaatio sopii oikeastaan ihan, ihan niin kuin kaiken, kaiken ikäisille oppilaille eri oppiaineissa, että että nyt pienten kanssa ihan ollaan harjoiteltu animaatiota että pieni ryhmä kirjoittaa tarinan ja sitten tekee, tekee sen tarinan pohjalta sitten animaation. Mutta animaatio ei ole pelkästään pienten oppilaiden työtapa, vaan sitä voi käyttää esimerkiksi isompien oppilaiden kanssa ympäristöopin tai uskonnon sisältöjen esittämiseen, tässä... Tai historian arvioinnissa kokeena, eli jakson lopuksi ei välttämättä pidäkään sitä sellaista ihan paperikoetta, vaan sitten on aiheena keskiaika Euroopassa ja siitä jaksosta sitten pitää tehdä animaatio. Kyllä siinä tulee varmasti ne jaksoasiat harjoiteltua ja ehkä jää jopa paremmin mieleen. Ja vieraissa kielissä myöskin toimii oikein hyvin. Ja nyt itse tässä välissä voitaisiin kurkata yksi esimerkki animaatio, mitä on olla oppilaiden kanssa. Muistaakseni nelosluokkalaiset ehkä Teki tänne, ja Meillä oli ihan se ideana, että oppilaat kirjoitti ryhmissä tarinan ja sitten tekivät tarinan pohjalta animaationi. Niin kurkataan tämä tässä välissä. Tämän animaation nimi on Pentti ja Roska-ongelma. Olipa kerran pieni iilimatopentti, joka oli elämänsä tylsistynyt. Pentti asui Valtameressä puolientisen Pirjon ja kolmen isoveljen kanssa. Eräänä päivänä veden pinnalla alkoi tulemaan roskia. Pentti meni yhden roskan päälle. Yhtäkkiä tuli vene. Ja venessä oleva ihminen hyttänäisi hänelle pulloon. Pentti voi osu puuhojaan. Yhtäkkiä isoja ja paha hai tuli melkein syömään penti, mutta hän ystävänsä Henri hai säilyksi pahan kalan pois. Sitten Henri pelasti Pentin ja lähti pois, sitten isosta haista tuli kiltti, hän siivosi roskat pois, loppu. Äänet kuuluu vähän huonosti, mutta toivottavasti saitte ideasta kiinni. Ja tosiaan tuolla pöydällä on sitten tuo animaatiotelineet ja siellä on pari pädiä tai tablettia kiinni, siellä on stop motion sovellus, jolla voi vähän kokeilla sitä sitten, jos ei ole tuttu aiemmin. Ja sitten näitä valmiita oppituntikokonaisuuksia, jos vielä palataan tähän näin, niin median tuottamiseen liittyen, niin on esimerkiksi se luokan oma uutislähetys, että siihen on myöskin semmoinen helppo malli, malli, miten kuka tahansa opettaja voi sitä luokassa, luokassa sitten toteuttaa. Ja sitten toiminta mediaympäristössä ollaan tehty esimerkiksi tai digiturvallisuuteen sellaisia, ää, si, tota, oppituntikokonaisuuksia ja sellaisia niin kuin, ähm, julisteita. julisteita. Ja sitten myös ihan pienemmille oppilaille, miten harjoitellaan sosiaalisessa mediassa toimimista sellaisella matalalla kynnyksellä. Ja sitten median tulkinnasta ja arvioinnista, niin olla, ollaan tehty myös äh, ideoitu, että lasten uutiset, nii, niihin, miten, miten voidaan niitä niin sisällyttää tähän. Ja, ja sitä, siihen tavallaan semmoinen niin rautalanka-malli. Tai mediapäiväkirja, monenlaisia. Ja sitten nuo osaamiskuvaukset, mistä tuossa näkyy pieni pätkä, niin on myöskin tehty, ei ole vielä ihan joka vuosi luokalle, mutta sekin tarkoitus on, että tämmöinen samanlainen kuin TVT-taidoista, niin näistä medialukutaidoista on sitten itsearvioinniksi oppilaalle ja toki opettajallekin tiedoksi, että missä mennään. Ja näin se on opettajin helpompi edetäs, että mitä nyt, jos vaikka minulle tulee nyt kolmas luokka seuraavana vuonna, en voi välttämättä tietää, mitä he on alkuopetuksessa tehnyt. Mutta jos oletetaan, että kaikki noudattaa tätä tiettyä kuponkia, mikä meillä on, niin sitten voin turvallisin jatkaa siitä eteenpäin. Tai sitten noi on tallessa siellä. Meillä on arviointikirjat, niin siellä arviointikirjan välissä voin sieltä katsoa, että missä Jaana Petteri on menossa, että mitä seuraavaksi. Ja sitten kolmas osa-alue, tämä ohjelmointi, josta nyt on tietysti tuossa noin biipotit näkyvillä. Mutta siitä vähän sitten videon pätkää. Joo, katsotaan video tässä välissä ja otetaan sitten lisää. Moi! Koodaamisen kokee tosi moni opettaja vaikeaksi. Se on meille ehkä suuri haaste meille hankeopettajillekin, siksi me ollaan vasta nyt päässyt työstämään siitä. Onneksi me ollaan saatu teille muutama juttu ja jo valmiiksi, joita Paalasen Ville esittelee teille kohta videoissa. Sinänsä koodaaminen on koulussa hyvinkin tuttu juttu, algoritmi. Kaikki teetään jakokulman, yhteen yhteenlaskun. Se on tietty kaava, jota toistetaan ja saadaan sitä kautta tehtyä asiat valmiiksi. Saadaan joku ratkaisu. Musiikki on oppiaineista ehkä kaikista koodimyönteisin. Kaikki tietää tämän biisin. Joo, ja teidän korvien takia sitä ei soiteta nyt. Ei edes sillä nokkahuilulla. Mutta hei, jos oppilas saisi suunnitella itse kielen, miten se esittelee sen biisin, se voisi näyttää vaikka tältä. Eikö Koodaaminen opetussuunnitelmassa tarkoittaa ykköskakkosella aika paljon leikkiä laitteetonta koodaamista, mutta piipotit laistavia, mikrobittejä, spero autoja. mitä tahansa, mitkä säilyvät leikivarjoilla lapselle. pääsee kokeilemaan ja tekemään. Pitäkää muuten huolta, että teidän koulusta löytyy jotain koodattavia laitteita, myös ihan ykkös 36 ohjelmointivaatimukset oikeastaan aika samalla tasolla. Siellä tulisi pystyä koodaamaan jonkun näköinen ohjelma, sovellus tai vitoskutosella peli kuvallisella ohjelmointikielellä. Tämä tarkoittaa niitä laatikoiden raahamisia. Kuulostaa vaikealta ja haastavalta, mutta kahden minuutin päästä olet eri mieltä. Paalase Ville näyttää parissa minuutissa, mitä alakoulussa pitäisi saavuttaa koodaamista. No niin, nyt sitten jokainen kuuntelija fokustappii. Se on vähänkin vaikea keskittyä, noppasi joku stressillä kouraan, joku muu kuin puhelin. Me esittelen nyt kolme sivustoa ja lähdetään liikkeelle tämmöstä code.orgista. Tämä on todella suosittu maailmalla. Täällä pystyy tosi monipuolisesti tekemään erilaisia ohjelmointiasioita ja täällä pystyy opettaja luomaan esimerkiksi luokan ja määrittelemään tehtävät tätä kautta. Ja Tämä Kodeorki tietyllä tavalla on semmoinen, että oppilas voi niin kuin harjoitella ohjelmointia siis kotona tai koulussa ja eri materiaalin avulla. Ja sivussa niin kuin mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan taitotasolle ja sitten kiinnostuksen kohteille sopivaksi, eli hyvin tuota monipuoliseen käyttöön. Mielestäni siitä yhden esimerkki esimerkkikodan, pelin koodaan ja sitten toisen esimerkkinä on tuollainen replit.com ja sitten on viope-ympäristö. Lähdetään katsomaan, minkälainen siinä on. Nyt tarkoituksena on ohjelmoida mahdollisimman yksinkertainen peli lohkoilla. Ja tässä on nyt vasemmalla puolella valmiita komentolohkoja. Ja sitten tässä keskellä on työtila. Ja nyt me siirretään täältä lohkoja tänne työtilaan. Öö, lähdetään liikkeelle vaikka, että suoritettajassa. Täällä löytyy, laitetaan, peli kun käynnistyy, niin nopeus, normaaliksi vaikka tausta, Skipii sinne, niin ja pelaajana toimii keltainen lintu. Sitten kun napsauttelee hiirellä, niin otetaan täältä, räpyttelee siipiä, ja saisiko siihen äänen, vielä siiven ääni. Sitten kun me ollaan ohitettu este, niin laitetaan sinne, että saadaan yksi piste, ja esteeseen osuttaessa, se on Game Over, ja maahan osuttaessa tässä Game Over. Nyt on mahdollisimman yksinkertainen laitettu tohon noin, katsotaan peli käyntiin. Noin. Ensimmäinen piste, toinen piste, ja sitten mennäkin päin ja game over. Eli saatiin hyvin yksikertaisesti tehtyä tommaa. Ja tästä kun jää pystyy jakamaan pelin puhelimeen, eli tosta löytyy QR-koodi, ja sen kun puhelime lappaa, niin lähetään testaamaan sitä niin. Kiitti, Yläkoulun puolella tulisi hallita ja opiskella perusasioita yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä. Meidän suositus teille kaikille on oikeasti se pyyttö, josta meidän Matsku muun muassa tulee. Siellä tulisi taas ohjelmoida peli- tai sovellus, sovellus, jolla ratkaistaan arkielämäongelma. Jälleen kerran ongelma ja meillä on jo yksi ratkaisu valmiin. Millä ole hyvä. Tästä sivustosta yritän mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti näyttää pari koodipätkää ettei ole pitkäsyttävä video, ja tää on tämmönen suosittu repli.com. täällä pystyy ohjelmoimaan eri kielillä, ja tää on vähän niinku tämmönen sosiaalisen kanavan tota, alusta, jossa pystyy sitten niin saman niin projektin parissa työskentelemään usein ihminen ja pystyy tallentamaan omien töitään tänne näin, ja ajattelin ite näyttää esimerkkinä pythonin kielellä, oon tota, iten vähän kerännyt tässä opiskelemaan, ja Tämä on tosi helppokäyttöinen, ilmoinen ja sitten tässä on vielä kiva, kun näkyy värikoodilla ja sitten vähän apua, jos meinaa mennä koodi pieleen. Pari esimerkkiä. Eli nimi, inputti tarkoittaa sitä, että joutuu käyttää sitten täyttämään, kirjoittamaan oman syötteen sitten. Älä kädetä pois, kun jostain syystä en saanut äsken kokeilia toimimaan äätä. Varmastikin asetukset sen saa kuntoon, koska kyllä se Pythonilla pystyy melkein tekemään korja. Ei. Sitten on muuttuja nimi. Sitten tuossa on nyt tosissaan plussa. Ja merkki tulee tuohon noin heti perään, niin sillä plussalla niin kun tarvitaan sitä ääni, niin senkin ko oppii näistä ohjeista, niin miten, miten korataan Pythonilla, niin se jää sitten todettakaan takaraivoa mieleen. Niin kaupunki, kysytään sitä vielä vaikka. Taas inputti. Joo, noin ja sitten. Tulosetaan taas se syöte kaupunki ja sitten valmis teksti. No ehkä katsotaan sitä pulloa. Eli katsotaan rannapulaa. pulaa. oo mitään oikein. Okay. Meni oikein. Ville. Lotte Ranta. Joo, oh, kyllä se on kaunis kaupunki. Tämä toisena esimerkkinä on matematiikan lasku, Pintalan lasku, niin sitähän lasketaan jo alaluokilla ja yläluokilla, niin miten voisi siihen sisällyttää ohjelmointia niin, tai ohjelmoinnillista ajattelua, sanotaan tälleen näin. Otetaan suora kulmio pinnalla. Mitä se kannattaa tästä pois, eli suorakulmio, pituus, kun tulee kokonaisluvut, laitetaan sinne impi. Anna suora suorakulmion pituus metreinä. Leveys. Nyt. Suora kulmi on. Leveys. Pituus, ja sitten kertomerkki, leveys. noin. Sitten totta kai se printti täytyy laittaa, että miten se tulossa taas syötä. Suora. Nii on hinta, ala. On. Nyt kun laitetaan se muuttuja, tuonne noin ala. mitä tulee. Se tulee pituus, vaikka 5, Levels neljä. Ja se tuli vastaus, 24 metriä. Nyt tuohon vielä perää esittelen toisen sivuston. Eli Sanoma Proon kautta pystyy myös Pythonin koodilla tai Pythonin kielellä ohjelmoimaan. Ja tää on maksullinen kouluille, maksullinen versio, ja sitten tietysti tämä on vähän hassua nyt, kun tämä on kuutiokirjasarjan alla, eli matematiikkaa sidoksissa. Toisaalta taas opetussuunnitelma, niin puhutaan laajalaisissa taidoissa, ohjelmointitaidoista ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta, niin se ei ole pelkästään matematiikkaa sidoksissa. Mut näytän vielä tämän esimerkkinä. Tämä on tämmöiseen viope oppimisympäristöä ja täällä on ihan, jos katsoo vaikka tuosta noin, Teoriaosuus, valtaan esimerkkinä. Täällä no. näkee sitten, niin miten pystyy tekemään yksinkertaista koodia. Ja sitten on erikseen tehtäväosiot siihen. Niin... opettajalle näkyy minun ihan varmaan näkyykö ne oppilaille. Sitten pystyykö jo tarkistamaan esimerkki, jos ei meinaa onnistuu koodi. Onko se pelkästään opettajatunnuksia alla että näkee esimerkki vastaukset. Ja sitten täällä alhaalla. Pystyy kokeilemaan Rannappulaa että toimiiko totta tehty koodi. Ja vielä kerran kiitokset Pillelle. Tässä oli meidän tämänhetkiset jutut ohjelmointiin. Meillä on hanketta vielä aikaa ja lisää materiaalia ja apua on tulossa. Ja myös koulutusta uskalla luvata, että Mediakeskus pystyy järjestämään aivan kaikille opettajille. Noin, ja ennen kuin päästetään teet noita kokeilemaan, niin otetaanko sitten vielä se palautelinkki sieltä, että tuosta Padletistä. Joo. Joo, ja tästä voisin vielä sanoa, että, että tosiaan niin tämä b esimerkiksi, niin meidän mielestä äh, ehkä alkuopetuksessa voi harjoitella sitä ohjelmoinnista ajattelua sen avulla, mutta se sopii ihan hyvin myöskin isommille oppilaille, että esimerkiksi piibotteja vojaan voidaan tavallaan kertotaulujen tai yhdyssanojen tai vieraan kielen sanojen opettelun yhteydessä niin käyttää ihan yhtä hyvin, että tavallaan se tulee se ohjelmoinnillinen ajattelu siinä, siinä sivussa.